هتعمل فيها بتحبني هعمل فيها بموت فيه وربنا يديم ما بيننا العوانطة احلى بكوينه عالصحابه الموشي <تصفيق> <تصفيق> زعيم على كوكب النار والجحيم بين صحبة فيها السنكليم في الوش بيقون اخواتنا